Boken kommer. Det är en kostnadsfri service som vi har på biblioteket så att den som inte kan ta sig hit till biblioteket själv kan få hem böcker en gång i månaden ungefär med hjälp av volontärer som ställer upp och gör det här. En kvinna som jag går till, hon vill läsa böcker med stor stil så att, och det här finns särskilda hyllor för det. Vi har en särskild Boken kommer bibliotekarie, Kristina, man kan kontakta henne direkt eller helt enkelt mejla till huvudbiblioteket eller ringa till huvudbiblioteket eller skicka någon som talan så kan man bli med i det här. Jo men det är klart att man ska få folk som vill läsa att de ska få göra det även om de inte kan komma till biblan. det är väl självklart.